Här står jag och väntar på en take-away-låntagare. Han har ringt in och berättat för oss vilka böcker han vill låna. Du kan också ringa till ditt lokala bibliotek för att ta del av den här tjänsten. Ja, ah, här kommer han ju. Hej! Hej! Här är dina böcker. Tackar så mycket. Trevlig läsning. Ja, jättebra.